بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ صورت البقرہ کے آخری حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس میں خاص طور پر امت مسلمہ کا تسکیہ نفس اور اس کی ایک یہ جو بیسٹ پریکٹسز جو شریعت ہے اس کے احکامات ہیں آپ اسپیشلی خاص طور پر جو آخری حصے میں معاشی قانون یعنی فائنینشیل پالیسیز کیا ہیں اور پھر ہمارے جو فائنینس سے متعلق جو ایتھکس ہیں اس کے احکامات آپ مطالعہ کافی حصہ کر چکے ہیں اب اس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا تو اس کا اب ہم مطالعہ کر رہے ہیں دیکھیے کہ آپ نے سٹارٹ میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی اس آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عنایت کیا اس میں سے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں لوگوں کی خدمت کے لیے اور اس کا رزلٹ میں یہ بتا دیا کہ یہ تم نے اپنا ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں رکھنا کہ جس سے اگلے کی بے عزت ہم کریں یا ہم کسی کے ساتھ اپنی ہم مارکیٹنگ کرنے کی کوشش کریں یہ نہیں یہ میں بتا دیا تھا اب اس میں بتا دیا کہ بھی آپ کو کیا اس کا پروفٹ کتنے گنا جو بتایا گیا کہ سیون ہنڈریڈ اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا آپ کا پروفٹ جو ہے اور آخرت میں ہوگا آپ کا اجر اور اس دنیا میں اجر یہ اس پوری کی پوری قوم کو جو ہے وہ مل جائے گا یہ بتا دیے گیا اس کی ریزنس بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں آپ کو کہا گیا کہ آپ خرچ کریں ورنہ اللہ تعالیٰ تو خود کر سکتا ہے اس میں کیا نہیں یہ ہم پر امتحان چلتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ میں اتنی رقم دیتا ہے کہ ہاں جی تم اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کرتے ہو تو یہ ہم پر اگزام چلتا ہے تو اب اس موقع پہ ہم آتے ہیں جو بڑا مارکت الارا قسم کا ایشو ہے قرض اور سود کا قانون انٹرسٹ کا اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا ارشاد آتا ہے پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر اس کی آپ کے ذہن میں بہت سے کوشچنس پیدا ہونے چاہیے وہ آپ کیجیے گا اس میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے لیے الدینہ یقلو لا یقول لا یقو مون علا کما یقو ملزی من المس شانو منل قالوا ذالی کبھم مثل الربا ربا الله و وحرم الربا فمن جاو مؤم منربی فنتہی فنتہا فلاح ما صلافہ و امرح الا ومن ادا فولا کا صحاب الاری ہم فیاں اس کے برخلاف جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو بالکل اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے شیطان نے اپنی چھوت سے پاگل بنا دیا یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ تجارت یہ بزنس بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے اور تجب ہے کہ اللہ نے بے کو حلال کہ بزنس کو حلال اور انٹرسٹ کو حرام ٹھہرایا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے اسے حرام ٹھہرایا ہے لہٰذا جسے اس کے رب کی تنبیہ پہنچی اور وہ بعض آ گیا تو جو کچھ وہ لے چکا سو لے چکا اس کے خلاف اسی دنیا میں کوئی اقدام نہ ہوگا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی اس کا یادہ کریں گے تو وہ دوزق کے لوگ ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے یم حق اللہ و ورب صدقات و اللہ کفا کفارن عظیم آخرت میں اللہ سود کو مٹا دے گا اور خیرات کو بڑھائے گا اور حقیقت یہ کہ اللہ کسی ناشکرے شکرے اور کسی حق تلفی کرنے والے کو پسند نہیں کرتے ان انَ لذیمن و عصلحت و اقوملات وطکۃ الحم عجرحم عمد رب وخن علیہم ولحم یاضََََََن ہاں جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل كیے نماز كا اہتمام كیا اور زكأ ادا کی ان كے لیے ان كا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور وہاں ان کے لیے کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کوئی غم بھی غم كبھی كھائیں گے اب دیکھیے کہ یہ انٹرسٹ کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ کوئی آج کے دن یا قرآن مجید کے زمانے میں ایجاد نہیں ہوا بلکہ یہ ایک طریقہ ہے کہ جو بہت عرصے میں بہت پرانے زمانے میں انسان نے یہ طریقہ ایجاد کیا تھا اور اس میں کیا تھا کہ جناب جو کسی کو قرض کے طور پر دے رہا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ ہاں یہ قرض بھی واپس کرو اور اس کے علاوہ ایڈیشنل کچھ اور رقم بھی دو تو اس میں اگریمنٹ کر لیتے تھے اور پھر یہ یہ معاملہ چلتا چلتا تو ہو کے ایک قانونی شکل بھی لے لیتا اور پریکٹیکلی یہ دیکھا گیا ہم نے کہ جب یہ لوگوں کو سود کا قانون جو ہے وہ بنا دیتے ہیں تو پھر اینڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارا غریب آدمی جو وہ قرض ادا نہیں کر پاتا تو پھر چلو قرض تو کسی طرح کر لیتے ہیں لیکن انٹرسٹ ان کے لیے ایک اور اضافہ وہ بھی ان کو نہیں ہو رہا ہوتا تو لوگ پھر یہ کرتے رہیں کہ باقاعدہ اس کی پراپرٹی جس میں اس کا کچھ زمین ہے یا کچھ اس کا گھر ہے یا کوئی اور ایسیٹس وہ اٹھا کے لے جاتے رہیں تو یہ ایک حقیقت تھی تو اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ بھی یہ دیکھو کہ یہ اس کا رزلٹ ہی ہوگا کہ جو یہ حرکت کرتے ہیں کہ یہ بالکل پاگل کی طرح بن کے تو آخرت میں یہ پہنچیں گے رہا اس دنیا میں تو اس دنیا میں تو ٹھیک ہے جی تھوڑی بہت رقم تو لے لی اس نے لیکن لینے کا پھر رزلٹ ہی ہوگا اور یہ بتا دیا کہ اب یہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ بتا دیا گیا کہ یہ بڑا گناہ ہے اور یہ آج ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے آپ تو کی سٹڈی کر لیں تو اس میں بھی یہی حکم آتا کہ اس کو کتنا بڑا جرم ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول یہ بیان فرمایا کہ بھی کسی دوسرے کے مال پہ ہم نے قبضہ نہیں کرنا تو اور اس میں سے خاص طور پر ایک مثال انٹرسٹ کی اور جوا کی قرآن پاک میں یہ وہ مثالیں ہیں کہ جس سے انسان دوسروں کے مال پہ قبضہ کر سکتا ہے تو وہ بتا دیا گیا اس کے علاوہ پھر اب آپ خود اشتہاد کیجئے اور کیا کیا طریقے ہوتے ہیں کہ جس سے لوگ دوسروں کے ایسٹس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اور بہت سے طریقے ہیں تو یہ خاص طور پر یہ دونوں عام انٹرسٹ اور پھر جو آپ کا جوا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زیادہ اس پہ فوکس کر دی ہے تاکہ ہم سب کو پتہ چل جائے کہ بھی اور بھی جتنے طریقے ہیں کہ جس سے ہم لوگوں سے قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سب کے سب اللہ کے نزدیک حرام ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی اب جو ہو چکا جو سو ہو چکا اب تمہیں اللہ کی یہ میسج اب پہنچ گیا اگر تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا تمہارا اور جو جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے کہ جو ایسی حرکت کرتے ہوئے پھر بھی انٹرسٹ لیتے جائیں گے یہ ان کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ سود کو تو ویسے ہی وہ زیرو ہو جائے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اسی دنیا میں بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ انٹرسٹ میں کما تو لیتے ہیں لیکن پھر کچھ نہ کچھ ایسے ایکسپینسز ان کے آ جاتے ہیں اسی میں لے جا کے ختم ہو جاتے ہیں اس دنیا میں بھی ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا لیکن جو خیرات جو زکوٰۃ اور جو لوگوں کی خدمت کے لیے ہم نے رقم لگائی ہے وہ پوری انویسٹمنٹ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے. اللہ اسے رکھے گا اور جو ایمان لائے نیک عمل کیے نماز ادا کی زکوٰۃ ادا کی ان کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے اس میں نہ تو کوئی اندیشہ ہوگا لا خوفُن علیہم وََََََََََََ يخن کہ نہ تو خوف ہوگا ان میں اور نہ کوئی غم ہوگا یعنی اصل اس زندگی کو اب ديكھيے تو اس زندگی میں دو چيزيں ایک تو ہمیں پرانے وقت میں جو ہمارا ٹائم گزر چکا اس پہ ہم اپنا غم کرتے ہیں یار یہ ہو گیا ہم سے غلط ہو گیا اس سے تو یہ یار یہ نقصان ہے یہ ہم سوچتے ہیں اور پھر ایک اندیشہ بھی ہوتا ہے خوف بھی ہوتا ہے رسک بھی ہوتا ہے کہ مستقبل میں یہ نہ ہو جائے کہ ہمیں اگر کچھ بینیفٹس مل بھی جائے تو ہم سوچتے ہوتے ہیں یار یہ کہیں جو نعمت اللہ تعالی نے عنایت کی ہے یہ ہم سے نہ نکل جائے تو یہ زندگی چونکہ امتحان کی ہے اس میں تو یہی ہوتا ہے آخرت میں بتا دیا کہ آخرت میں نہ تو آپ کا کوئی غم ہوگا اور نہ ہی کوئی اندیشہ ہوگا کہ جو بھی ایمان لے آئیں نیک عمل کریں نماز اور زکوٰۃ کا ادا کرتے رہیں لوگوں کی خدمت کرتے رہیں ان کے لیے تو نہ تو کوئی غم ہوگا کہ ہم کیا کر بیٹھے اور نہ ہی کوئی اندیشہ ہوگا کہ جی یہ جو اللہ نے عنایت کی ہے یہ کیا ختم ہو جائے گی نہیں یہ فار ایور آپ کے لیے ہوگا یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے یہ تو بیسکس ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو خاص طور پر یہ پہلے ہی تورات میں یہ حکم تھا اس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بتا دیا کیونکہ لوگ ان کو ان کو, ان کو یاد نہیں تھا تو وہ بھی بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بڑا گناہ ہے تو پھر لوگوں نے بچا بھی اب آگے دیکھیے اس سے اگلا اس میں ایک کمپلیکیٹیڈ سا ایک معاملہ آیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس میں بیان کیا یا یوحلزینہ منتق اللہ وزلو ماں باقیہ منر ان کن تم <مؤمنی> ایمان والو اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ سے ڈرو اور جتنا سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو فلم فضن فضن بحر بے من اللہ و رسولی ون تم تم فلکم روسو ام والم لا توزلمون ولا توزلم لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ اور اگر توبہ کر لو تو تمہاری اصل رقم ان تمہارا کیپٹل انویسٹمنٹ کا تمہیں حق ہے نہ تم پر کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے یعنی اب اصل میں یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کی حکومت وہ پھیل گئی تھی یعنی مدینہ منورہ سے لے کے اور پھر یہ پورا عرب تک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت آ گئی تھی تو اس وقت کا یہ حکم ہے اس میں بتایا گیا کہ پہلے تمہیں بتاتے رہے کہ یہ گناہ ہے اس سے بچو بچو یہی حکم آتا رہا لیکن اب یہ بتا دیا گیا کہ جناب اب اگر تم واقعی مومن ہے تو اب بالکل اس کو چھوڑ دو اور اگر نہیں چھوڑو تو تمہارے لیے ایک باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ باقاعدہ ایک یہ ایکشن کریں گے جنگ کے ذریعے یا اسے کہہ لیجیے کہ پولیس کی طرح سے باقاعدہ ایک ایکشن لیا جائے گا اور اگر تم توبہ کر لو تو پھر ٹھیک ہے کہ جو تمہارا کیپٹل انویسٹمنٹ تم کر بیٹھے تم نے دیا تو دیٹس اوکے okay وہ تمہیں پورا واپس ملے گا لیکن انٹرسٹ جو ہے وہ سارے کا سارا زیرو اب تم نے اور نہیں انٹرسٹ نہیں لینا ہاں اگر ایک ہمارے کسی بھائی بہن دوست کو اگر کوئی ضرورت ہے کوئی مشکل ہے ہم انہیں کچھ رقم دیتے ہیں تو ہم انہیں اسی قرض کو واپس لے سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے جائز ہے لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم جناب اس میں مزید ایڈیشنل لیں تو یہ ہمیں نہیں ہے اچھا اس میں اب ایک مزید دیکھ لیجئے پھر ہم اس کی ڈیٹیل میں عرض کرتے ہیں وہ ان کانا زو عصرتی فن الا معی سرا خیر ان کن تمط اور مقروض کبھی تنگ دست ہو تو تم ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت ہو اور اگر تم بخش دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم نے اگر قرض کے طور پر کسی کو دیا ہے تو اب وہ ٹائم آ گیا کہ جب اس نے دینے تھے تو پتہ چلا ابھی بھی وہ مشکلات میں تو ہمیں پھر یہ حکم ہے کہ ہم مزید اسے ٹائم تو مہلت دینے اور اور اگر لیکن ہمارے لیے بہتر یہ بتایا ہے اس کا اجر زیادہ ہے کہ ہم بخش تو چھوڑ دو اسے اس حد تک ہے وتقو یومن ترجعنا فی الائی ثمہ طوفہ کل نفسما کسبت و حملہ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے پھر ہر شخص کو اس کی کمائی وہاں پوری مل جائے گی اور لوگوں پر کوئی ظلم نہ ہوگا تو یہ آخرت کا رزلٹ بھی بتا دیا کہ یہ ہوگا اچھا آپ یہ خاص طور پر جو کنفیوژن آج تک موجود ہے انٹرسٹ کے بارے میں وہ قرآن پاک میں اس پہ تبصرہ کر دیا ہے یہ دیکھیے 275 آیت کے اندر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو بزنس بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے تو پھر یہ کیسے وہ جائز ہے اور یہ ناجائزہ یا ایسے آج کل ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جی ہم وہ رینٹ لیتے ہیں بلڈنگ کا تو یہ بھی تو پھر سود جیسا ہی ہے تو یہ جب جائز ہے تو وہ کیسے نجائز ہے یہ سوال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو اس میں یہ جائز ہے اور یہ ناجائزہ ہے اچھا اس کی ریزن کیا ہے ریزن اصل میں یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے کہ اگر کوئی ایسا فکسڈ ایسٹ ہے تو ہم نے فکس ایسٹ جیسے کوئی گاڑی ہے یا گھر ہے وہ ہم نے لیا کسی سے تو اس پہ ہم رینٹ دے رہے ہیں اگلا لے رہا تو ٹھیک ہے اس میں تو کوئی عرض نہیں ہے نا کہ بیچ میں جب بھی اسے ضرورت ہوگی ان کا گھر ہم انہیں واپس کر دیں گے یا گاڑی واپس کر دیں گے بات کرم اور جتنے ٹائم تک ہم نے اسے استعمال کیا تو اس کا استعمال ہمارا اس کا رینٹ ہوتا ہے تو یہ تو جائز ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے انٹرسٹ میں کیا فرق ہوتا ہے کہ ایک ہم نے فرض کیجئے کہ کیش لیا ہے کسی سے فرض کرنے کے کوئی ایک لاکھ لیا ہے اب ایک لاکھ کا کیا ہوگا کہ وہ کوئی ہم اسے کچھ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں پڑا رہے گا کہیں نہ کہیں ضرورت کے لیے وہ لیا اور وہ پورے کا پورا فنا ہو جائے گا اس کے بعد ہم دوبارہ محنت کریں گے چاہے بزنس کریں گے یا جاب کریں گے کر کے جو پیسے آئیں گے وہ لے کے ہمیں واپس دینے ہی ہوگا اگلے کو تو وہ درست ہے لیکن اس پر اگر ایڈیشنل یہ کر لیا جائے کہ بھائی تم ایک لاکھ تو دو گے ہی دو گے اس کے علاوہ مزید تم بیس ہزار اور دو گے تو اب سوچئے کہ پھر یہ کتنی مشقت ہو جائے گی بندے کی اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھی یہ اس وجہ سے یہ گناہ ہے اب ہمارے ہاں اس زمانے میں بینکنگ میں یہ معاملہ چلتا ہے تو بینک بھی کیا کرتے ہیں کہ وہی وہ قرض دیتے ہیں اور بعد میں وہ کر لیتے ہیں تو اس میں یہ بہرحال ایک اجتہادی معاملہ ہے کہ کچھ اسکالرس پھر یہ سوچتے ہیں کہ بھی اگر ایک بینک نے کچھ ایک گاڑی یا کوئی گھر جو ہے وہ پرچیز کر لیا اور آپ کو دے دیا اب آپ انسٹالمنٹس دے کے اسے ختم کر رہے ہیں تو جناب اس میں جو ایڈیشنل ہے وہ بھی سود ہے لیکن بہت سارے اسکالرس کا یہ ریسرچ ہے کہ جی یہ سود نہیں ہے اس لیے کہ اس میں جب تک آپ اس کے اونر نہیں بنے اس گھر کے تو اس وقت تک تو آپ رینٹ دیتے جائیں گے نا کہیں پہ اور ٹھیک ہے کہ آپ کے لیے یہ آسانی مل گئی کہ چلے آپ کو بینک کو آپ ایک دم پوری رقم آپ نہیں دے رہے بلکہ انسٹالمنٹس میں منتھلی اپنی سیلری میں سے آپ کچھ دیتے جاتے ہیں تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے تو یہ آپ دونوں جو اسکالرس کے مختلف اسکالرس کے جو پوائنٹ آف ویو ہیں ان کی دلیل اور ریزنز کو خود پڑھ لیجئے سوچ لیجئے اس پہ آپ ڈسیجن لے سکتے ہیں اس میں آپ میری اس یہ جو بک ہے فقہ سے متعلق اس کے اندر آپ کو ڈیٹیل میں دونوں طرف کے اسکالرس کا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے ان کی جو ریزنز انہوں نے بیان کی ہیں آپ خود انہیں پڑھ لیجیے گا اور خود آپ فیصلہ کر سکتے ہیں اچھا اب یہ بھی بتا دیا کہ یہ عام طور پر تجارت بزنس کے سود کی طرح کیوں کہا گیا کہ عربوں کیا یہ عام تھا کہ ہر قبیلے کے لوگوں کے لیے آسان نہیں تھا کہ وہ ادھر سے بزنس کریں اور دوسرے ملکوں تک پہنچیں اور پرچیز اور سیل کریں اس لیے کہ بیچ میں اور بہت سے قبائل رہتے تھے اور سب مارتے تھے صرف ایک قریش ایک قبیلہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا تو اس پر کیا تھا کہ یہ لوگ کہتے تھے ٹھیک بھائی تم مجھے دو پیسے میں تمہارے لیے بزنس کر لوں گا اور اس میں تمہیں ایڈیشنل سود جو ہے وہ دے دیں گے یا لے لیں گے یا جو بھی معاملہ چلتا تھا تو ان میں اس لیے تھا کہ ان کو ایک یہ آزادی تھی کہ وہ ہر طرف جاتے تھے اور بزنس کرتے ہوتے تھے تو جب یہ حکم آیا کہ بھی یہ جنگ کے لیے تم خبردار ہو جاؤ ایک وارننگ دے دی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری لیکچر جو اپنے حج کے موقع پر عنایت فرمایا تھا تو اس میں بتایا کہ جناب اللہ کا حکم یہ ہے اور سب سے پہلے جو میرے رشتہ دار ہیں جو یہ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے انہی پہ یہ ایکشن ہوگا تو اس لیے کرو تو اب اس سے لوگوں کا اندازہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی ہی فیملی کے لوگوں کو روکے اور پھر اس کے بعد باقی سب کو روکا اور پورے عرب میں پھر یہ انٹرسٹ ختم ہو گیا اس کے بعد جو ہوا اللیگل ہوا اس کے بعد جو معاملہ پھر آہستہ آہستہ جب یہ جو حکومت کے طریقے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے تھے کہ امروم شورا بھائی نہ ہوں اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا اور چھوڑ کے پھر اپنی بادشاہت بنا لی تو پھر اس میں بادشاہوں نے جاتے تھے دی چلو بھی کرو یہ اور پھر یہ چلتا ہے آج تک چلتا ہے. رہا ہے معاملہ اس کے بعد اسی قرض سے متعلق اگر ہو جائے تو اس میں کیا کرنا ہے اس کو اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ایک اگلا ایک بڑا ٹیکنیکل اور معاملہ وہ آ رہا ہے تو اس دوران انٹرسٹ سے متعلق آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوں گے تو بلا تکلف آپ ایمیل کر دیجیے گا جزاک اللہ خیر و حسن الجزا